السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتكلم اليوم عن أنواع التحاليل الطبية مما لا شك فيه أن التحاليل الطبية ليست مصطلح يطلق على تحليل واحد وكف ولكنها تتصنف وتتعدد على حسب الحالة الطبية للمريض عندما تذهب إلى الطبيب لكي تجري فحوصات طبية ويطلب روشيتا بها مجموعة من التحاليل الطبية نعرف من ذلك أنها ليست مطلوبة اعتباطا إنما قد اختار الطبيب بعض التحاليل تتماشى مع تشخيصه لغرض ظهور نتيجة أو تغير معين في جسم الإنسان يدل على الحالة الصحية للمريض إذن نستطيع القول بأن التحاليل الطبية تتعدد وتتصنف على حسب معطيات معينة فمنها ما يجرى على الدم ومنها ما يؤخذ من سوائل الجسم الأخرى مثل عينة البول أو عينة البراز أو سوائل الجسم الأخرى مثل الجروح التي تلتهب بعد العمليات كأخذ عينة من الصديد أو من خراجات الجسم وغيرها من التحاليل التي تجرى في المختبرات الطبية. وأيضا تتصنف من حيث أهميتها فمن التحاليل الطبية له أهمية كبيرة في تشخيص المرض ومنها من هو أقل أهمية ومنها ليس له علاقة بالمرض. كيف نستطيع القول نعم فأيضا عندما تذهب إلى الطبيب أو من تلقاء نفسك تجري تحليل مثل تحليل فصيلة الدم أو عند المرأة تجري تحليل اختبار الحمل هذا لا يدل على مشكلة صحية وإنما هي حالة طبيعية جدا ولكنه التحليل يجرى لتقييم أو لتحديد جزئية معينة لدى الشخص الذي أجرى التحليل أغلب التحليل تجرى على عينه الدم في الغالب التحاليل التي تطلب تجرى على عينه الدم سواء كانت عينه الدم كامل او سيرم او بلازما السيرم وهو المصل والبلازما وهي ايضا مكون من مكونات الدم ولكنها تختلف عن المصل لعده معطيات سنتكلم عن الفرق بين السيرم والبلازما لاحقا بصوره عامه نستطيع القول بان عينه الدم مهمه جدا لاستخلاص هذه هذا المكون السيرم او المصل واجراء التحاليل الطبيه عليه طبعا عينه الدم غالبا تسحب من الوريد في حاله معينه مثل غازات الدم تسحب من الشريان تسحب من الذراع بالنسبه لعينه الدم منها ما يجرى على الدم الكامل مثل تحليل صوره الدم الكامله لمراقبه خلايا الدم ونشاطها وعددها وتقييمها وايضا هناك تحاليل تجرى من الناحيه البايو كيميائيه لاختبار مكونات في الجسم تزيد أو تنقص على حسب الحالة الصحية للمريض مثل الإنزيمات والبروتينات بصورة عامة نستطيع القول بأن التحليل لها أنواع فنستتكلم عن أنواع التحليل الطبية طبعاً التحليل التي تجرى على صورة الدم الكاملة تحليل مثل السي CBC سي وهو صورة الدم الكاملة وأيضا نستطيع أن نجري التحليل من من الدم الكامل نجري تحليل السكر التراكمي اللي هو HPA1C c بالنسبة للسيرم فأغلب التحاليل الطبية تجرى على السيرم وهناك تحاليل تجرى على البلازما وكذلك بعض التحاليل تجرى على الاثنين على السيرم أو البلازما ولا فرق طبعا التحاليل الطبية بالدرجة الأولى هي مؤشر تغير هذه التحاليل هي مؤشر لتغير في الحالة الصحية للمريض ليس شخص له الحق أن يعطي العلاج سوى الطبيب الطبيب فقط يعتمد يعتمد على النتائج ويشخص الحالة ويستنتج من خلال التحاليل الطبية ما يطلبه المريض من إجراءات طبعا بالنسبه للمختبرات الطبيه التحاليل تجرى على عده اشكال منها الربط ميثود او ميثود الطريقه السريعه وهي التي تستهلك الوقت ويوجد تحاليل كثيره تجرى بهذه الطريقه تحاليل اخرى تتطلب اجهزه طبيه والآن في هذا العصر موجودة أجهزة طبية حديثة تجري التحاليل بكفاءة ومزودة بنظام كالبريشن وكواليتي كنترول نظام جودة لكي تظهر نتائج بصورة أدق، وكذلك هناك تحاليل تعتمد على الفحص المجهري مثل تحليل عينات البول أو قراءة بلاد فيلم نطقة الدم لرؤية أشكال الخلايا فهي تعتمد على شكل الخلايا. وتغيرات التي تحدث بها من التحليل التي تجرى على الدم ذكرنا أن هناك تحليل CBC طبعا هناك تحليل تجرى لاختبار أو لتشخيص أمراض كثيرة مثل وظائف الكبد ووظائف الكلى وظائف الكبد لتشخيص التغيرات الصحية التي تحدث المريض الكبد أو الاشتباه بالإصابة بأمراض الكبد. وكذلك تحليل وظائف الكلى تجرى لدى المرضى الذي يشتبه أن يكون لديهم مشاكل في الكلى أو يعانون من مشاكل في الكلى. ليراقب الدكتور التغيرات التي تحدث من خلال هذه التحاليل. بالنسبة لتحاليل وظائف الكبد تنقسم إلى ثلاث فروع: طبعا بالنسبه للصفراء البيلوروبين ولا التوتال بيليروبين ولا الدايركت بيليروبين وان دايركت اللي هو البيليروبين المباشر والغير مباشر وكذلك هناك انزيمات لها علاقه بالكبد مثل جي او تي, و جي بي تي وكذلك قياس البروتينات مثل التوتال بروتين والألبيومين والجلوبيولين نأتي إلى وظائف الكلى. وظائف الكلى تعتمد بالدرجة الأولى على قياس اليوريا بالدم وكذلك مستوى الكرياتينين في الدم. وكذلك نستطيع القول بأن أملاح الدم لها علاقة بمشاكل الكلى إذا ما صار اضطراب في تلك النتائج. مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد. وهناك تحاليل تجرى في قياس آه معدل الدهون في الجسم آه بما يعرف لبد profile آه مثل تحليل الكوليسترول وال triglyceride و اللي هو آه High Density Lipoprotein والـ والـ LDL آه Low Density Lipoprotein و VLDL Very Low Density Lipoprotein من المعروف ان الدهون يعتبر الدهون هي بروتينات دهنيه ولذلك يطلق عليها لايبو بروتينات كذلك هناك تحاليل مشتركه بين كل هذه الوظائف في جسم الانسان هناك تحاليل اخرى تجرى مناعيا مثل الأجسام المضاده الانتيباديس وهي لها علاقه بعلم الامصال طبعا نستطيع أن نقول أن التحاليل الطبية تتصنف من حيث أهميتها فمنها ما هو يطلب في جميع الظروف مثل تحليل ال CBC وتحليل وظائف الكلى يعتبر فحص عام ويسمى common lab analysis اللي هي التحاليل الشائعة وهناك تحاليل خاصة تطلب أحيانًا في ظروف خاصة جداً وفي تقييم حالة معينة. نذكر أيضاً تحليل مثل تحليل كارديغ إنزيم اللي هي إنزيمات القلب مثل سك إم بي والتربونين. طبعاً CKMB إم بي والتربونين إنزيمات يحدث بها تغير إذا ما حدثت مشكلة. في القلب فلذلك يعتمد عليها في تشخيص امراض على القلب وهناك تحليل لها علاقه بمشاكل العظام والالتهابات الروماتيزميه مثل روماتويد فاكتور والسي ار بي ايضا ممكن يطلب في تلك الحالات واليوريك اسد وتحليل مثل الكالسيوم والفوسفورز والمغنيسيوم والالكلايم فوسفاتيز أه ولا ننسى أن هناك أه تحاليل بما يعرف أه كالتشر تحليل المزرعة وهي الأخذ أه أخذ العينة وزرعها على وسط لكي نستخلص أه الالتهاب أو البكتيريا المسببة للالتهاب ونعمل لها أه كالتشر مزرعة ثم نعمل لها أه اختبار الحساسية لنعرف ما مدى تأثير المضاد حيوي معين على تلك النوع من البكتيريا بطبيعة الحال لو أخذ الشخص مضاد حيوي من تلقاء نفسه وبدون عمل تحليل لا يجدي نفعا قد يكون المضاد من المضادات التي تقاومه البكتيريا فلذلك لا يستفيد المريض من هذا القرص فيرجع للأهم وهو إجراء تحليل مزرعة إذا ما كان يشكو من التهاب بكتيري وطريقة المزرعة طبعا في يختص بها قسم الميكروبيولوجي حقيقة هناك أسباب لطلب تحليل مثل تحليل المزرعة طبعا عند حدوث الالتهابات تحدث أعراض معينة يشخصها الطبيب سواء كان مرض مثل التهاب UTI المسالك البولية فلابد أن تجرأ التحليل الروتيني لعينة البول مجهريا أولا ثم بعد ذلك يتم عمل مزرعة لهذه العينة وتحديد نوع البكتيريا ونوع المضاد الحيوي المناسب لعلاج تلك البكتيريا لابد أن يكون هناك دراية بالشروط والتعليمات التي تتخذ ما قبل إجراء التحليل كثير من المرضى لا يعرف ما هي الشروط أو الاحتياطات الواجب اتخاذها قبل أن يجري تحليل معين مسؤولية الطبيب بالدرجة الأولى أن يوضح للمريض إذا كان ما يتطلب هذا التحليل الصيام أو لا أو الامتناع عن بعض الأغذية مثلا أو الايقاف عن اخذ علاج معين اذا كان المريض ياخذ علاجا او دواء يؤثر على نتيجه التحليل فلابد ان يكون الطبيب مهتما بهذه النقطه اساسا وايضا فن المختبر يجب ان يسال المريض اذا كان صائما او لا اذا كان شرط الصيام واجب لاجراء التحليل او اذا كان المريض من أحد المرضى الذي لا تنطبق عليه شروط عمل التحليل فهذه نقطة مهمة جدا لأن الشروط من شأنها أن تعطينا نتائج أدق وهذه نقطة يجب أخذها بعين الاعتبار في هذه المسألة كذلك هناك تحليل مثل تحليل الخصوبة مثل تحليل السائل المنوي للرجال له شروط خاصة يجب قبل تجميع العينة أن يتبع المريض شروط معينة وأيضا لدى النساء هناك شروط إذا ما طلب إجراء تحليل لبعض الهرمونات يجب على طبيب النساء أن يوضح هذه الشروط حتى تظهر النتائج بصورة دقيقة ودور يأتي دور فن المختبر ودور الأجهزة الطبية التي تجري هذه التحاليل ونظام الجودة المتبع في هذه المختبرات وكيف وطريقة التعامل مع العينة من حيث الوقت وقت العينة ووقت عملها وإجراؤها بصورة تنطبق عليها معايير الجودة حتى تظهر النتائج بصورة دقيقة. من شأنها أن تخدم المريض وتساعده في التشخيص وتساعد الطبيب أيضا في تشخيص الحالة بدون أي مشاكل وبدون أن لبس أو اشتباه في قراءة نتائج هذا المريض أتمنى لكم الصحة والسلامة والعافية دائما وأتمنى أن قدمت هذا الدرس المتواضع لتعم الفائدة ولكم كل الحب والتقدير والاحترام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته